Tervetuloa mukaan, ja tänään meillä on edelleen terveys ja hyvinvointi tällä viikolla teemana, ja nyt ajattelin, että puhumme siitä, mitä erilaisia tapoja meillä ihmisillä on levätä ja palautua, miten me saamme itsemme, jos me kaikki tarvitsemme ja meillä on stressiä joskus ja joskus on paljon aktiviteetteja tai sitten me haluamme kuntoilla ja hikoilla, niin sen jälkeen meidän täytyy palautua. Meillä jokaisella on varmaan vähän erilaisia tapoja ja ideoita siihen ja siitä olisi tarkoitus nyt puhua tänään. No aloitatko sinä Iina vaikka, mitä sä ymmärrät tuolla levolla, miten sä palaudut parhaiten ja onko sulla joku sellainen erityinen uh, Jos, uh, jos minulle uh, oli uh, kiireinen viikon, me mm. uh, pidän viikon loppuna uh, katsoa televisiota perheeni kanssa tai uh, myös pidin kävelemisestä okay. perheeni kanssa ja joskus en halua tehdä mitään. Hmm. Haluan vain nukkoa tai leivätä sänkyissä ja, yeah. ja uh, pidän uh, lukemisesta. Yeah. Hyvä jos on aika uh, lukea vähän kirjoja. Uh, mutta nyt uh, ei ole aika, koska jos mulla ei ole töitä ja ei ole kotitöitä, minun pitää uh, kävellä uh, pennon kanssa, eli ko koiran kanssa. Siis uh, tällä hetkellä uh, minun uh, levääminen on... Uh, Pelaaminen pennun kanssa. Joo, ja käytän mieluummin sanaa leikkiä, sä leikit sen kanssa, koska jos sä pelaat, niin sä pelaat shakkia tai jalkapalloa. Mm -hmm. On se mahdollista koiran kanssa pelata jalkapalloa. Leikkiminen. Joo, leikkiä koiran pennun kanssa. Kyllä. Joo, kyllä. Okei, okay. hyvä. Entäs äh, Valentina, haluat kommentoida seuraavaksi? Mitä, mikä sulle on lepoa? Tavallisesti minulla ei ole kiiri. Mm. Minä olen eläinen. Voi mm. levätä koko päivän. <laughs> Jos... <laughs> Mutta tietysti minulla on erilaisia harrastuksia. Mm. Ensimmäinen se on, kesällä minä luen tietysti suomea. Ja kirja. Nyt minä katson uuden kirjan No niin, kaksi. Se on tosi hyvä. Ja toinen minulla, minun kotien lähellä on pojan koti. Siellä on Puterha. Ja Puterhassa minä istutan tukea. Ja istutin vielä Kurkean. ja siellä on paljon ä, pensaa. marja marjapenssat. Ja mm. minä hoitajan, se on, ja, ä, ja se on tosi mukavaa. Joo, mitäs marjoja siellä on? Onko marja Aronia vai musta herukkaa? Vai? Ja, no joo, kyllä mm, mansika on. No, mansika Aha. ei pensas, tietysti. Joo. Tässä on puna ja, Joo. Ja, ja, ja puna ja tu, tumma. Joo, mä sanoisin musta viini, Maria. Joo, musta viini, jo. Joo, jos katsot Googlesta, niin se on musta herukka, mutta Aha. normaalisti kaikki ihmiset puhuu että se on musta viini, Maria. Joo. Ja paljon vadelmia. Joo. Että ja se on hyvä. Joskus mm. minä voi vain levätä siellä, koska putarha on iso ja voi leikkiä pojan tyttären kanssa. Joo, leikkiä pojan tyttären kanssa. Sekin sitä voi ajatella, että se on eräänlaista lepoa, koska sä rentoudut. Hyvien ihmisten kanssa voi olla pojan poika tai sitten ystävä mm. tai joku. Joo. Se on tosi mukavaa. Joo, selvä, hyvä, kiitos. Entäs äh, Sergei, mi miten sä lepäät? Onko sulla joku mm. erityinen Joo, tapa? Se, se, se riippuu. No, joskus mä oon vain sohvaperona, vain mm -hmm. päivätään sohvalla tai maku. Ja joskus, mä, joskus minä pelkaan videopelit. Mä pelaan mm. videopelipeliä. Ja myös mä urheilun paljon kuntosalilla. Mm. Ja siitä mulla on Makohoneessa tämmöinen crosseri treena se on crosseri Mikä tämä on? Treena-laite, joo. Jo. Urheilulaite. Ja sit mä käytän noin yksi tuntia, joka. Toinen päivä tällä. Mm. Se, se auttaa mulle, lopeta. se, se, se, se auta mulle ajattelemassa töissä, mm. töistä. Sä voit sanoa, että se pitää mun ajatukset poissa töistä. Joo. Tai Joo. sitten voi sanoa myös, että se vie mun ajatukset pois. Mm -hmm vie ajatukset pois töistä. Hmm, joo. Ö, viekö se paljon tilaa, jos sulla on tämmöinen cross-training-laite siellä, niin ottaako se kaksi metriä? No joo, se on, se on noin 100 kiloa painoa, ja se on noin, no se ei kaksi metriä, mutta se on niin, niin eli ei, ei tosi pitkä. Joo, joo. No, joo, se tekee. Sitten Hilo. se aina muistuttaa sinua, että kun sulla on se siellä, niin sitten joka toinen ja. päivä teet. <laughs> Mulla on myös kuntosalilaitet tuolla alakerrassa, ja mm. mä en näe sitä koko ajan, että yritän muistaa käydä kaksi kertaa viikossa. <laughs> mm. Mm. Se on ihan hyvä, kun se on kotona. Ja. Selvä, hyvä, kiitos. Entäs Ekrem? Mikä sulle on lepo ja miten sä palaudut? Harkisin, ee, illalla Katsomme. Yhdessä tähän kanssa joko e, elokuvaa tai sarja. Viikonloppuna heräämme myöhä, tyimme hyvin ruokaa. Ja jos ilma on sopi, menemme e, ulkona. E, Ensin valitsemme joku paikka, mm. ulkotilaa tai statilaa. Mm. ja e, olemme yhdessä ulkona, mm. e, nyt on e, kesä, mutta e, myös e, talvella jos e, e, ulkona saa soti, olemme ulkona myös varsinkin viikonlopunaa. E, ja mieluskus e, piknikille, Joo. Mikä sulle on hyvä ilma talvella? Onko se, että ei saada lunta, tai ei ole liian kylmä, tai mikä tekee säästä hyvän, sopivan? Eh, joo. Eh, jos saa, eh, mitä sano, eh, ei ole tai satalunta. Joskus talvella on eh, hyvin aurinkoista. Ai kirkas. Kirkas, kirkas. Mutta maan päälle on kaikki on teitetty lunta mm. valkoinen maa mm. ja kirkas taivas ja aurinko. Minusta on. Hyvä, hyvä maisema mm. ulkona. Joo, eli sitten jos on sellainen kaunis, raikas, kirkas sää niin silloin on, on mukava mennä ulos. Joo, voisi ottaa kuva paljon. Joo, o kyllä. Okei, okay. hyvä. Kiitos Ekrem. Vielä he, sulle täällä on äh, sama kysymys, mutta sitten täällä lopussa on, miten sä palaudut rasituksesta parhaiten, jos sulla on stressiä tai sä juokset maratonin tai olet kuntosalilla, niin miten sä olet taas normaali, recover, miten yeah. sä jos minulla on äh, paljon tehtävät äh, viikolla tai vähän mm. väsynyt, äh, sitten äh, viikonloppuna tai äh, iltapäivänä mä menen ulos äh, kävelemään palajoon. Joskus mm -hmm. olen kahvellassa juomassa kahvia. Kun äh, mulla on äsken äh, olen äh, juonut kahvia paljon. Ja jos mulla ei ole aikaa, niin kotona hmm. luen silkokirja, opiskelen lisää suomea ja oh, leivon kakkoa. Joo, leipomalla myös voit Joo, ja no, normaali äh, kun äh, olen juonut kahvia, sitten mä voin takaisin äh, toimintaan paljon hyvin. <laughs> Joo, kuinka paljon sinä juot kahvia? per päivä normaalisti? Uh, voi ehkä kaksi tai kolme kertaa päivänä. Uh, Okei, okay, joo, mutta ei litraa. Uh, ei. Joo, <laughs> kaksi tai kolme, onko kuppia? Tai, tai... No joo, kaksi tai kolme kertaa, niin silloin... silloin uh. ne, onko se pieni kuppi vai iso kuppi? Iso kuppi ja osin ja jäätä. Jä, jäätä. Kahvia ja maitoa ja jää. Onko se niin jäätee vai? Joo, jo. joo. Joo, jäätee ja kahvi ja maito. Joo. Minä juon myös tosi paljon kahvia ja pitäisi vähän vähentää sitä. Siksi mä kysyin sinulta, koska joo. joskus menee, ei nyt ehkä ihan litraa, mutta liian paljon. Hyvä, kiitos ti Karinne vielä sinulle sama kysynyt, miten sinä lepäät? Haluatko puhua? Joo, joskus kun minulla on pitkä päivä tai kiire päivä, vähän ulkona Um, katso elokuvaa. YouTubessa mm. tai joskus um, levon, levonta tai lepo, leivon. leivon. leivon joo. Minä tyytään lepomisistä so. se rentouttaa, sä saat käsillä tehdä jotakin no. ja sitten syödä hyvää. Joo. Joo, onko sulla jotakin, kun sä lepäät, niin rentoudutko sä parhaiten jonkun kanssa vai rentoudutko sä parhaiten yksin? Uh, yksin, Pärimmin, Mutta joskus lapsen harvitsee ja he eivät halua tehdä, tehdä kanssa. Joo, Joo olla yhdessä. Joskus se on vaikea lasten kanssa. Joo. Kyllä. Hyvä, kiitos. Ja, äh, meillä varmasti tulee mieleen tässä, kun jatketaan keskustelua, niin voi tulla mieleen muitakin tapoja, miten lepää. Mä keräsin tänne vähän muutamia sellaisia. Joku teistä sanoikin, että lukeminen on yksi rentouttava tapa. Ja sitten, kuisi moni teistä ottaa Nokoset päivällä. Tykkäätkö? Sergei nyökkää siellä. Kuinka usein sä otat nokoset päivällä? No, ainakin pari kertaa viikossa. Joo. Kuinka Koska pitkät? Oon... Oh. No, ennen mun vaimo hertaa mulle, <laughs> mutta normaali puoli tuntia, ehkä puoli tuntia. Ja. Sitten se on valmis. Ja. Nukkuuko joku muun okosia Joo. Onko ja. siellä joku toinen? Tii, Ekrem, Karine, Iina? Iina no. ei. Karine? Ei. Um, vähän esimerkiksi jos, mulla on, jos olen tosi... Um... Onko väsynyt? Joo, minä olen tosi varsin, voi, mutta Ot... normaalisti ei. Joo, ja se on varmaan myös sama juttu, että lasten kanssa voi olla vähän mm -hmm. hankalaa, koska se vaatii ehkä semmoisen oman rauhan. Iina, nukutko koskaan nokosia? Uh, no, uh, tavallisesti en, mutta joskus... Jos äh, mä teen jotain yöllä, koska mulla oli äh, tilanteita, äh, kun pitää tehdä joku työ yöllä, siis äh, kyllä mä tarvitsen äh, päivällä nokosia. Joo, Joo mutta ei mitenkään systemaattisesti joka viikko. Kyllä, koska, no, ei, koska päivällä minulla on töitä a, niin. ja viikonlopuna minulla on paljon kotitoite tai a, niin. a, meille tulee, tulivat ystäviä tai sukulaisia. Niin. Ei ole aika nukkua. Joo, joo, mutta sä et vastusta nokosia, et jos on mahdollisuus, niin voit. Joo, mä en ole koskaan elämässä osannut nukkua päivällä. Jos mä nukun päivällä, niin varmasti en nuku yöllä. Et se, en, en osaa ottaa nokosia. Mut joku sanoi, että jos sä juot kupin kahvia ja sitten nukut 15 minuuttia, se kahvi, se kofeiini vaikuttaa vasta vähän hitaasti, niin sitten on sellainen supernokoset. Oletko kokeillut joskus? Joo, minulla oli ehkä pari kertaa äh, elämässä sama, äh, äh, sama til tilanne. Joo, okei. Okay. Auttoiko se ja oliko tosi energinen sitten nokosten jälkeen? No minusta joo. joo. Tu tuulienergia ja vähän voimaa. Joo, okei. Okay. <laughs> no Ekrem, äh, Tämä kuva on vähän ehkä huono. En tarkoita sitä, että olet juhlimassa ja sitten nukut pitkään, vaan kysyn ihan normaalitilanteessa, että onko sulla joskus sellaisia aamuja, että sä tykkäät herätä myöhään esimerkiksi kymmeneltä tai yhdeltä toista. Eh, yhde, yhde, yhde, yhde. Asti. Joskus voit nukkua. Joo. Monelta sä heräät normaalisti? Normaalisti seitsemältä. Joo. Tapahtuuko tämä yhdeksään asti nukkuminen lomalla tai viikonloppuna? Viikonloppuna ja lomalla. Joo. Herätkö sinä kellon kanssa vai herätkö ihan automaattisesti itse? Yleensä itse. Okei, okay, sinulla on hyvä sisäinen kello sitten. Joo, selvä. Hyvä. Sitten katsotaan, äh, Valentina voi olla seuraava, mutta minä tyhjennän tämän. tämän niin, noin, niin päästään seuraavaksi. Katsotaan taas, mitä siellä on. Täällä tulee matkakuva. Valentina, mitä mieltä olet? Rentouttaako matkustaminen vai onko se sulle stressi? No minun rentoutuu parempi kuin minä äh, levätän kotona, mutta, mutta minä pidän tietysti matkustaa erilaisia paikassa, ja Joo. koska äh, siellä voi nähdä erilaisia maissa, mm. ja se on tosi vielenkiintoinen, mm. esimerkiksi Ruomassa me olimme Barcelonassa joo. ja Uitaissa. siellä voi nähdä paljon erilaisia elämää se on eri kuin maila. joo ja erilaisia erilaisia No, kaunis paikka voi. Joo, voi nähdä uutta, oppia uutta ja nähdä kauniita no. paikkoja. Joo. Joo. Mä joskus ihmettelen sitä, kun monet ihmiset, heillä on loma ja sitten he lähtevät matkalle. Mm. Ja sitten minä ajattelen, että se matkustus, se vaatii tosi paljon energiaa, niin se sitten kun tulen takaisin matkalta, sitten olen tosi väsynyt kaksi tai kolme päivää. <lacht> Joo, totta kai, yes, on. <lacht> Joo. Okay, no sit, entäs ti? oletko samaa mieltä valentinan kanssa? <lacht> Minulla ei mulla eri mielestä, koska ajattelen, että ä, maska on parempi. Mut jos äh, se on pitkä matka, äh, äh, voi olla vähän äh, varsinut, mutta äh, mm. kun äh, menen uusi paikka, äh, sillä voi äh, vaikuttaa äh, positiivinen äh, energia. Mm. Minä voin saada paljon äh, mahdollista. Joo. Sieltä, joo. Kyllä. Eli se, mä ajattelen, että moni on sun kanssa samaa mieltä. Monet rakastavat lähteä matkalle, vaikka siinä voi olla, että se matka väsyttää. Niin sitten ehkä pitkässä juoksussa, pitkä periodi, niin se antaa sitä positiivista energiaa, niin kuin sanoit. Joo, hyvä. Joo. Jos saat nyt päättää, niin lähdetkö matkalle vielä? Tänä talvena. Mm -hmm. Onko mahdollista sinulle matkustaa tämän vuoden aikana? Joo, äh, kesällä mä menen äh, Olun äh, mm. pikku, juhra, pikku äh, loma, mutta mm. äh, se on ensimmäinen matka Suomessa minun. Minu. Joo. Joo, ja se on nyt on varmasti aika moni on huomannut, että no hei, Suomessakin on paikkoja, mihin voi matkustaa ei aina tarvitse lähteä kauas. Se on vähän halvempaakin tänä vuonna. Hyvä. Okei, okay. no sitten ää, Karinelle. Mitä ajattelet, jos sä siivoat ja järjestelet tavaroita, niin Onko se rentouttavaa sinulle? Tota, ei. <kvai> ei auta. Ei auta. Kos, jos kotona on niin ähm, liikainen, liikai, sitten tarvitsee energiaa si, sivuutta. Aivan. <kvai> Joo. Ja järjestetään myös asioita kotona. Joo. ota aik aikaa myös. Joo. Tykkäätkö sä siitä, että kotona on kaikki hyvässä järjestyksessä? Joo, mä tykkään. Mutta ei, ei, ei, ei auta minua rentoutua. Joo, se ei auta Joo. sinua rentoutumaan. Joo. Joo. Mutta minä tykkään, kun kaikki asioita tai kotona on siisti. Mutta sitten on kun on vas... valmis, niin jo, sitten rentoon. <laughs> Joo, mutta jos Joo. on väsyttää on, um, on... On mm. ja on, mulla on kiirepäivä, ei tykkää siivota tai järjestellä. Mm. <laughs> Joo, mä ajattelen, että se on aika tyypillistä. En myös, mä tykkään myös, että on siistiä, mutta en aina rakasta siivota. Mä huomasin, koska mä olen myymässä mun asuntoa, mun taloa. Ja vähän, vähän täytyy käydä kaikkia kaappia läpi. Ja minulla on kaksi vuot 20 vuotta historiaa tuolla Vintissä. Niin, kun organisoin vanhoja tavaroita, niin mä huomasin, että se oli oikeasti vähän rentouttavaa. Onko joku teistä huomannut samaa joskus? Ei kukaan. <laughs> Joo. No, se on sitä normaalia arkea myös. Tässä on, sä kerroit jo, että sä käyt käyt ehkä perheen kanssa yhdessä jossakin ulkona niin jos sä menet lenkille ulos kävelylle kesällä tai talvella niin mikä, minkälainen kombinaatio on paras menetkö sä lasten kanssa yhdessä perheen kanssa vai menetkö sä niin että sulla tulee hiki minkä tyyppinen lenkki sulle sopii parhaiten kävelyllä kaver Mm -hmm. ja ö, koko päälleeni kanssa. Joo. Ei. Joo. Ja kun sä menet lenkillä, sä kävelet, et juokse. Kävelet. Joo, okei. Okay. Okay. Onko täällä joku sellainen, joka rakastaa lenkkeillä sillä tavalla, että tulee kova hiki ja on, haluaa, että kaikki energia menee pois, että se on oikein tosi... tosi rankkaa. Tykkääkö joku teistä käydä lenkillä sillä tavalla? Joo, joskus um, aamulla noin, kelo, uh, noin puoli kuudetta Joo. Aamu. Mä juoksin kolme kertaa vi viikossa. Mm. Kolme kertaa viikossa. Kuinka pitkän lenkin sä juokset? Mm. Joskus noin um, kolme kilometriä. Joo. Joo. Mm. sulle karine semmoinen olo, kun sä juokset kolme kilometriä aamulla, että sitten sun päivä on siinä on enemmän poveria, sä olet Joo, energisempi? Joo, päivä menee hyvin. Joo, se <laughs> no. alkaa hyvin. Joo. Ja silloin. Oh. Ve, um, Veretään veretä. se on niinku Voi olla, että aineen vaihdunta, se on se homeosta, se siis aineen mm. vaihdunta liikkuu taikka mm. herää. <laughs> Joo. Mä olen huomannut, että jos aamulla tekee jotakin jumppaa, niin se antaa aika hyvän energian, vaikka mä en, en kyllä voisi lähteä puolikuudelta vielä. Se on liian aikaisin minulle. Joo, hyvä, kiitos. Entäs ää, Valentina, tapaatko sä usein ystäviä ja saatko sä siitä energiaa ja rentoutu, rentoudutko siitä? No rentoutua tottakai. Mm. No mutta nyt on, me tapaamme ää, harvoin. Niin. Joo, tosi harvo, harvoin. Joo. Koska mm. he ovat vanhoja. Mm. Ja me emme nuori, jos se on varollinen. Niin. No, tavallisesti tosi hyvä, kun ystävän kanssa sinä voi tavata ja puhua ja muistaa, mikä oli mikä oli elämää, esimerkiksi hmm. kotimaassa. No, se on hyvä. Joo, voi sanoa vaikka sillä tavalla, että voi muistella vanhoja. Hmm. Joo, muistella vanhoja, no se, se, se. Joo, nyt, nyt on vähemmän mahdollisuuksia, mutta toivottavasti tilanne Paranee pian. Mä ajattelen, että ystävien tapaaminen, jo, se voi myös olla sellaista, että se ottaa energiaa, jos tosi usein tapaa ystäviä, mutta sitten se myös paljon antaa. Tämä on Iinalle. Iina, sä sanoit tuossa jo aikaisemmin, että joskus kun on aikaa, niin et halua tehdä mitään erikoista. Mutta mulla ei. Ei ole tapa kuunnella tulen ääntä. Joo. Ja <laughs> yeah, parempi, jos on kirja tai televisio tai ystävät tai koira. Joo. Eli sä tarvitset jotakin sellaista aktiviteetteja. Eli mä ajattelin, että sanoit, että joskus mä olen vaan mutta sit sä heti kerroit että sä luet kirjaa eli sä tarvit ehkä jotakin aktiviteetteja hmm. siihen vielä joo jos okei. ei ei ole jos oo niin. siis mä voin nukkua <laughs> joo okei okay. kyllä joo. entäs sergei sä sen tyyppinen että no, äh, joo mä oon saman no se voi olla niin kuin medit meditoita. Mm. Eli meditaatio, että mä vain istun ja siellä ei mitään ympärillä. Ja, ja vain yritän vain. Mikä, mikä se, se oli? Kuuntelee tuulin, Andi. Joo, olet, olet vaan jossain pihalla ja kuuntelet mitä tuuli puhuu sinulle. Kuismoni moni teistä rakastaa kuunnella musiikkia tai ehkä soittaa jotakin. Kuunteletteko musiikkia paljon, ei vain tuulta? No, mä ku, mä kuuntelen aina Ki, kirjoja. Okei, okay, joo. Millä kielellä sä kuuntelet? No, valitettavasti Venäjällä. Joo. Venäjäkieli. joo. Tota, mistä palvelusta? Onko Venäjällä joku erityinen no, palvelu? No, siellä on siellä on sahko eh erko verkosivut ostaa ainekirjat Venäjä. Joo, okei. Okay. Joo. Entäs ti onko sulla joku vielä joku sellainen metodi tuliko mieleen vielä jotakin? Joo, ah, Novari ba ah tukaan Lintuun lau, laulavat, ei ja ja. Joo, koska, ei tuulta vaan linnun laulua. Joo, koska se on vähän äh, Jos se on jo Joo. Luonto voi joskus olla pelottava. Se on tosi kaunis ja ihania ääniä, mutta se voi olla joskus pelottavaa. Ja, joo, ja mä en äh, kuuntele musiikkia. Ei mitään musiikkia. Ei, ei mitään. Joskus uh, uutinen. Uutisia, joo, joo. ja Se voi olla joskus rentouttavaa, mutta joskus se voi tehdä meidät surulliseksi, kun on usein vähän huonoja uutisia. Nyt kun puhutaan hyvinvoinnista ja nyt ollaan puhuttu rentoutumisesta, niin... Voit valita tästä, että A kohdassa, sä voit kertoa sinun omasta hyvinvoinnista, miten sä pysyt terveenä ja miten, sä, miten sä huolehdit itsestäsi. Tai sitten, jos aika moni haluaa tehdä muutoksia omassa elämäntavassa. Se voi olla joku dieetti tai se voi olla kuntoilun lisääminen, tai se voi olla jos sulla on tosi kiireinen elämä ja ei ehdi levätä, niin sitten päättää, että no nyt minä opettelen menemään aikaisin nukkumaan ja nukun vähintään seitsemän tuntia yössä tai joku, joku sellainen hyvä vinkki, niin voit jakaa meille. Mä yritän äh, ruokaa. Äh, mm. äh, en syö paljon. Esimerkiksi liian Paisettu. Yritin ulkona, Lenk ulkona, Lenk Geylön mä yritän, e, ei syö e, myöhään, yöhön. Mm. myöhään yöllä. Myöhään yöllä, joo. Ja e, mä e, huomaan, että nukkuu e, e, ei e, nukku e, paljon tarpeeksi pitkään, yritän nukkua tarpeeksi joo, pitkään. Joo. joo. Onko se helppoa sulle? Joo, itse asiassa on helppoa, jos eh, en eh, menisi eh, nukkumaan eh, myöhään yöllä. Niin. herään eh, aikaisin helpompi. Okei, okay. joo. Selvä. Entäs Iina? Miten sä pidät huolta sun rytmistä? Äh, äh, myös yritän syödä äh, enemmän äh, hedelmiä ja vihanneksia ja äh, en syö äh, liian rasa. Syön, mutta äh, se tapahtuu äh, harvoin. Raskaita vai rasvaisia ruokia. Rasvaisia. Ja, ja äh, äh, perheeni kanssa äh, me äh, käymme äh, u, u, uimahallissa äh, ja myös harrastamme lystelemistä äh, ja yritän kävellä enemmän. Kun Yrit, yritän kävellä. Ja äh, myös äh, yritän, äh, yritän harrastaa. Harrastan äh, vähän liikuntaa. Äh, käyn äh, zumba kurssilla, mm. äh, mutta nyt äh, oli pitkä tauko, koska kesä. Toivon, että syksyllä äh, jatkan. Niin. Onnistuuko se äh, internetin välityksellä vai? Äh, toivon, että se, on, se, on, se tapahtuu paikallisesti. Joo, livenä. Toivottavasti onnistuu livenä. Hyvä. No entäs, äh, Sergei, onko sulla ollut joskus tarve muuttaa elämäntapoja? terveellisemmiksi mm. vai onko sulla jo alun perin hyvät elämäntavat? <laughs> no pari, pari vuotta sitten mä, mikä se on? luohdut loss weight. Lohdin. Laihdutin. Laihdut, laihdut, laihdutin noin 10 kiloa. Okei. Okay. No mikä auto Se oli, että äh, aletupakoida, aloida alkoholia mm. ja sitten äh, Lasketaan kaloria, mitä sinä syöt, kuinka monta kaloria mm. se, se auttaa. Ja sitten alkaa ajatella jos, josta pahoista. Yrit, äh, yritä olla äh, positiiviksi. Mm. Ja, ja sitten mikä tämä on äh, optimisti. Yritä olla positiivinen tai ajattele positiivinen. optimistisesti. Ja. Joo, tuossa juuri äskeisellä tunnilla puhuttiin siitä, että onko Venäjäksi sellainen, että jos sulla on lasi, mulla ei nyt ole lasia, mulla on lasi, jos tässä on puoli, puoliksi täynnä, niin ajatteletko se niin, että tämä pullo on, jos on puolet vettä, niin puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Joo, joo. Yritätkö ajatella, että se sun kuppi on puoliksi täynnä? Joo. Joo, kyllä. Totta kai. No oliko se muutos tosi vaikea? No en. Ei, ei, en ole. Koska mä, mun, mun vaimo, äh, mikä tämä on, tutkija, support. Joo, tuki. tuki. Tuki minua. Joo, se auttoi se paljon. Joo. Onko uni? nukkuminen numero yksi tärkein asia ihmiselle. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Olen no, samaa mieltä tietysti. Jos sinä huono nukun yöllä, sitten sinulla on pääkipeä ja sinä olet väsynyt, ja sinä et halua, miten tehdään. Se on uni mm. on, niin on tärkeä tietysti, joo, mutta joskus äh, se ei riipu sinulta, joskus sinä ajattelet mistä lapsista vai voi, äh, tai erilaisia asiasta ei sitten se on sitten se on hona minun Eli unettomuus, unettomuus voi olla vaikea nukkua, jos olet tosi huolissasi jostakin henkilöstä tai on mm. jotakin surua elämässä. Ja myös mä Ajattelen, että hormonit joskus muuttuvat sillä tavalla, että elämässä tulee sellaisia periodeja, että ei aina voi nukkua niin hyvin. Mm, Eli... Ja Minä vielä ajattelen, mutta se siis voi auttaa sinulle on sauna. Se on tosi hyvä rentoutua ja sauna auttaa unohtaa huono asia. Ja, mm. ja, ja, ja se on tosi hyvä. Tiedätkö, mitä on ylipaino? Joo, on. Joo, ja siitä sanotaan, että se on aika monessa maassa jo tosi iso ongelma yhteiskunnalle. Mitä sä ajattelet tästä? Onko se ongelma esimerkiksi Suomessa tai suomalistikin? Ajattelen, että ylipaino on äh, todellinen ongelma täällä Maailma, maailmalla. Ei vain Suomessa, mm -hmm. koska äh, täällä äh, on monilla paljon äh, ruokaa, mm -hmm. pelin äh, puhelimella mm -hmm. jo, ja ihmiset äh, asuvat kotona paljon. Ei liikunta paljon, ei menovat ulos. Mm -hmm niin äh, se on äh, suurin oissa ongelmia Maailma. maailmalla. Mm. Joo, ja sä kerroit tässä, että monet syö rasvasta ruokaa, on paljon kännykällä eikä liiku paljon. Ja sitten tämä lepo on myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ehdi nukkua tarpeeksi, niin se on myös eivät lepää tarpeeksi. Se lisää Joo. myös riskiä siitä. Joo. Mitä sä ajattelet, Tii, mitä, mitä voisi tehdä? Onko joku resepti, miten voisi korjata tämän ongelman? Äh, Ajatellaan, että äh, minusta äh, ihmiset, äh, ihmisen äh, täytyy äh, mennä ulos paljon. Mm. Syö terveysluoka, esimerkiksi vedelmää, mm. niin voi kävele, kävelemaan paljon. Joo. Niin. Varmasti ihan nämä perusasiat auttavat tosi paljon syödä hyvää ruokaa. Ja ja sitten ulkoilla paljon ja nukkua riittävästi, tavata ystäviä. Eli toi, mistä me tänään puhutaan, lepo ja palautuminen, niin kaikki, plus sitten liikunta ja hyvä ruoka ja muut ovat tärkeitä siinä. Joo. Se on helpompi, helpo. äh, siitä voi tehdä helpompi. Joo. Joo. Joo. No nyt me ollaan ihan juuri lopettelemassa. Mä huomaan että Emma tuli paikalle ja jos haluat Emma kommentoida vielä me ollaan puhuttu lepo ja sitten palautuminen ja tässä on yksi kohta vielä ennen ihmiset olivat terveempiä kuin nykyään. Eli historiassa oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Historian ihmiset olivat voivat hyvin enemmän kuin nyt. No mies, joo, se on totta, että nykyään ihmisillä on, on monia ongelmia kuin ennen, mm. niin, koska, koska yhteiskunnassa nykyään on tosi on, on monia niin ylipainetta, ja sitten mm. ihmisillä nykyään on burn out eli loppun pääläminen. Mm. Joo, ja sitten se se aiheuttaa heidän nykyään elamaan. Niin vakavasti mm. ja, ja sitten kun some niin, niin tota, nykyään ihmiset käytävät enemmän somessa. Se käytettävyytti mm. viettää aika paljon somessa sitten myöskin se niin ihmiset tulee ä, yksin ä, kuin ennen. Mm. ja sitten no <laughs> joo. <laughs> Kyllä, hyvä. hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Hei. Joo, ovat yksinäisempiä myös. Hei. Joo, hyvä, kiitos. Emma, haluaako joku lisätä vielä tähän? Otteks, tulisiko teillä mieleen joku, joku sellainen ajatus? Ihan kuka vaan voi kommentoida. Jos ei tule mitään erityisiä ajatuksia, niin sitten mä laitan tästä vielä ihan pari sivua tuonne taaksepäin. Täällä on sellaisia hyvinvointiin liittyviä sanoja. Ja nyt ehkä kotitehtäväksi voi, voi tulla teille. Tässä on muutamia sanoja ja voit vaikka treenata kertomaan, mitä nämä sanat tarkoittaa täällä on sellaisia asioita kun elämäntapa remontti eli jos on jotakin tarvetta korjata tai sitten tuossa puhuimme siitä positiivisesta ajattelusta ehkä miten väsymystä voi hoitaa jos nukkuu huonosti mikä siihen auttaa. Kaikki nämä asiat, mitä me ollaan tänään puhuttu, niin se oikeastaan liittyy siihen, että tehdäänkö me jotain asioita liian vähän, liian paljon tai sopivasti. Ja sitten kun me löydetään niitä asioita, että millä tavalla me voidaan levätä ja rentoutua. Se on tosi yksilöllistä. Joskus mä rentoudun, kun mä teen työtä että rakastan tehdä työtä. Se on aika kompleksinen asia. Että se ei, ei ole automaattisesti sitä, että vain tapaan ystäviä, lepään silloin, tai menen lenkille, vaan se voi, erilaiset ihmiset saa lepoa ja palautuvat erilaisista asioista. Toivottavasti tuli pari uutta sanaa. Ja jos ei tullut, niin voi vielä kysyä tuolla chatissa sitten jälkeenpäin. Kiitos paljon, kun tulitte mukaan ja nyt oikein rentouttavaa viikonloppua. Toivottavasti voit levätä viikonloppuna paljon. Kiitos. Kiitos ja moi, moi Kiitoksia. Moi. Hei hei. Joo. Moi moi